Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου το Αν ξέρετε τι γίνεται με το τέννι, γενικά αν παίζετε αν έχετε δει και όλα αυτά. Ε, βέβαια, φαντάζομαι ότι τι τελευταίε μέρε θα έχετε όλοι δει τι γίνεται με το τέννι. Γιατί ο Στέφανο Τσιπά, ο Έλληνα ταινίστα και ένα πρωταθλητή, συμμετείχε στο ATP Finals. Είναι οι, οι αγώνε που γίνονται μία φορά το χρόνο στο τέλο τη χρονιά. Είναι το τελευταίο τουρνουά τη χρονιά. όπου οι 8 κορυφαίοι ταινίστε σε όλο τον κόσμο. Αγωνίζονται μεταξύ του για να βγάλουν τον έναν τον νικητή από όλου, α πούμε. Και φέτο τέλο πάντων και το κέρδο τη ο Έλληνα ε, ταινίστασε. Πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δύσκολο το σπορ του τέννη. Και πολύ, ε, έχει πολύ μεγάλο κόστο για να μπει στη δικασία να ασχοληθεί και να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και πραγματικά μπράβο του. Τέλο πάντων, στο, στο τέννη υπάρχει το εξή, επειδή είχα εγώ πριν χρόνια, για κάποιο διάστημα, είχα παίξει χρόνια τέννη και έκανα μαθήματα και όλα αυτά. Αυτό που έμαθα το εξή. Ε, αυτό που μαθαίνουν οι πρωταθλητέ, γενικά οι παίκτε, είναι το να παίζουν το παιχνίδι ε, έχοντας τον κάθε πόντο ξεχωριστά. Παίζουν το παιχνίδι πόντο-πόντο ή ακόμα και χτύπημα-χτύπημα. κάθε χτύπημα είναι ξεχωριστό. Κάθε νέο πόντος που παίζουν είναι αυτό ακριβώ. Είναι ένα νέο πόντο, ένα καινούργιο πόντο. Ανεξάρτητα αν, αν κέρδισαν τον προηγούμενο πόντο ή αν έχασαν τον προηγούμενο πόντο, εστιάζονται σε αυτόν που έχουν να παίξουν εκεί μπροστά του. Σε ένα, λοιπόν από όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ένα από του κορυφαίου ταινίστε όλων των εποχών, ο Ραφαέλ Ναντάλ, Ισπανό, έπαιζε με τον Μετβέντεφ. Και ήταν 1-1 στα σετ, και στο τελευταίο, στο τρίτο σετ, έχασαν ο Ναντάλ 5-1 στα games. Στα 6 τελειώνει το παιχνίδι, α πούμε, για όσου δεν ξέρουν ναι, τέλο Και στο συγκεκριμένο, μάλιστα, game ήταν 40-30. Δηλαδή, ακόμα ένα πόντο να έπαιρνε ο Μεδβέντεφ, και κέρδιζε το παιχνίδι. Αλλά ακόμα και αν είχε τον πόντο, είχε πολλέ ευκαιρίε μπροστά του να τον κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, παρόλο δηλαδή, είχε τόσο πολλέ ευκαιρίε ο Μετβέντεφ, και πραγματικά φαίνεται να είναι χαμένο το παιχνίδι, γιατί όταν είσαι 5-1 και ο άνθρωπο θέλει να πάρει μόνο ένα game, α πούμε, για να κερδίσει, είναι πολύ, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη δουλειά για να το γυρίσει το παιχνίδι αυτό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο Ναδάλ, που έχει αυτό που λέμε mental toughness, δηλαδή νοητική δύναμη, νοητική σκληρότητα, κατάφερε να γυρίσει στο MAT και τελικά το κέρδισε. Και δεν το έκανε με έναν τυχαίο παίκτη νούμερο 30, νούμερο 40 κατά το έκανε με έναν από του κορυφαίου στενίστε στον κόσμο. έτσι. Νούμερο 4 στον κόσμο, νομίζω είναι ο Medvedev. Αντί λοιπόν να εστιάσει σε όλα τα games που έχασε, αν έχασε τόσα πολλά και τόσου πολλού πόντου αυτά, ε, και αντί να επιτρέψει σε όλα αυτά που να το καταβάλουν και να απογοητευτεί κτλ., κατάφερε να εστιάσει στον επόμενο πόντο και στον επόμενο πόντο και τελικά να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι ο τρόπο που διαχειρίζεσαι την απόρριψη. Κάθε χαμένος πόντος μπορεί να είναι μία απόρριψη. Μπορεί να είναι μία αποτυχία. Αν επέτρεπε, λοιπόν, ο Ναδάλ σε κάθε μικρή ήττα, σε κάθε χαμένο πόντο να το καταβάλει, δεν θα ήταν σήμερα από τους κορυφαίους ταινίστες που έχουν υπάρξει ποτέ. Αν θέλετε, λοιπόν, να γίνετε επαγγελματίες παγκοσμίου κλάση ή έστω αν θέλετε να χτίσετε μία επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί με, με επιτυχία, Τότε χρειάζεται να μάθετε να αντιμετωπίζετε την απόρριψη με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια ήττα, τελείωσε. Επόμενο πόντο. Ένα αρνητικός, τελείωσε. Επόμενο. Επόμενη επαφή. Επόμενο υποψήφιο. Επόμενο συνεργάτη. Επόμενο. Έχω κάνει εκπαιδεύσει που περίμεναν να έχω μέσα, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 άτομα, και είχα 34 άτομα, ή 5 άτομα, ή 10 άτομα. Και Κάποιε μέρε θα έχετε επιτυχίε και κάποιε μέρε θα έχετε προκλήσει. Κάποιε μέρε θα έχετε πολλού θετικού. Και κάποιε μέρε θα νιώθω ότι όλοι είναι αρνητικοί. Αφήστε κάθε απόρριψη στην άκρη και κάντε την επόμενη απόπειρα με μια φρέσκια ματιά. Κάθε επόμενη απόπειρα. Κάθε επόμενη προσέγγιση. Αν σου άρεσαν οι ιδέε που μόλι άκουσε στο βίντεο και θέλει να μάθει πώ μπορεί να δουλέψει μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση διάρκεια 30 λεπτών που είναι εντελώ δωρεάν. Μπε στο GreekCoach.gr καθέτος free